الآن وحصريا استديوهات همسة تراحي بنا دايم شهيره بضيوف الحفل من كل ديره على العود والورد وعبيره وعسى الله يحيي من يجي أم محمد سبعة تركي قدر ومقامة وهم ستة وعسى الله يحيي من يجينا ولكن الأقدم خبرة طويلة وإبداع